У картонній коробці кажана доправили волонтерці-зоозахисниці Марині Фасенко, яка мешкає у Шевченківському районі Запоріжжя. «Кажана треба брати обов'язково в рукавичках, бажано в шкіряних, бо він кусається і захищається. Коли кажан потрапляє до волонтера, ми повинні визначити його вид. Це у нас лилик двокольорний, дуже рідка, рідкий наш гість. Минулого сезону був тільки один. Його сезону перший. Потім ми повинні його зважити. Але зараз він такий збуджений, що може полетіти. Ну, я спробую. Там не хвилюйся. 12 грамів. Так, Це достатньо багатше? Ні, це ми дивимось нашу табличку. У нас є такий посібник видає Харківський центр реабілітації кожанів, єдиний в Україні. І тут є відповіді на всі питання про кожанів. Ось лилик двокольорний. Літо – 8-10 грамів, осінь-весна – 12 грамів, на початок зими – 16-18 У нашого недостатня вага. Його потрібно відгодувати до 16-18 грамів. Треба напоїти водою кожана, тому що він Вийшов із сплячки і витрачає свої жирові запаси, і, ну, і вологу теж. Що <свистит> <свистит> ти сваришся? Давай, пий". Кажан висів на плитах звукоізоляції у цьому кутку телестудії під самою стелою. Тому, ймовірно, його певний час не помічали, каже головний інженер Суспільного Запоріжжя Олексій Ахрамєєв у нас все зачинено, то вона, мабуть, через вентиляцію перемістилася де тепліше. Там у нас звукорежисер працює. — І зараз я бачу там ефір? — Так, зараз йде прямий ефір у нас. Ми показали, а будемо заважати процес. Ось так знімали знайданого кажана зі стіни співробітники Суспільного. — Куди ти полегла? Ну, — Тільки в ті А ну-ка, ти, гля. Ух ти, угу, А патюра сьогодні. Побачила, що хлопці несуть щось у пляшці. Дивлюсь, а там кажанчик. Кажу: ви куди його? На вулиці ви що? він, він же там загине та від холоду. Давайте його сюди. Посадили у клітку. Зателефонувала Олесі Кулік. Вона дала контакти ще однієї волонтерки, що займається саме такими дивними зворядками, і вона сказала: привозьте. Вона просто сидить там у годівничці, вибрала її собі як таку невагічку, або дупло, або нірку, і там зараз дуже зручно змостилася, бо спочатку вона дуже нервувала, стрибала по клітці, вона виріщала, до речі, ці кажани вони видають такий дивний звук, це єдиний, мабуть, ультразвук, що людина чує своїм вухом. Залишивши рукокрилого знайду на телестудії на ніч, зранку журналісти Суспільного відвезли його волонтерці. Після того, як Кажан напився води, Марина Фесенко спробувала його нагодувати. Волонтери харчують рукокрилих борошневими черв'яками. Їсти тварина почала не одразу – по-перше, енергувало в руках людини, по-друге, Кажани ловлять свою здобич у польоті. Тож, коли їх годують штучно, їм потрібно спочатку зрозуміти, що до пащі потрапляє їжа, каже Марина. Найчастіше до нас потрапляють рода-вечірниця і найменший кажан України, не тепер середньоземноморський. Всі кажани занесені до «Червоної книги», тому їх не можна викидати на мороз, не можна їх вбивати. А, і вони дуже повільно розмножуються. Одна самиця приносить за сезон лише одного дитинча». Протягом п'яти днів в оселі Марини Фесенко врятований Кажан має набрати 4-6 грамів до нормальної зимової ваги. Після чого його відправлять до Українського центру реабілітації рукокрилих у Харкові. А навесні повернуть до Запоріжжя, і волонтери зоозахисники випустять його на Острові Хортиця. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.